السريرة لو كشف للإنسان عن سريرة الإنسان لرأى منها ما يرى من غرائب هذا الكون وعجائبه أعمى أدركته رحمة الله بعد طول محنته فارتد بصيرا تتراءى لك السريرة في ظاهرها كأنها أديم السماء أو صفحة الماء فإن بدا لك أن تكتنها باطنها فإنك غير بالغ من ذلك ما أربك إلا إذا استطعت أن تخترق السماء فترى ما وراءها من بدائع الكائنات وتغوص في أعماق الماء فتشاهد ما في باطينه من عجائب المخلوقات يعجز المرء عن رؤية الهباء فيتريث ريثما تمج الشمس لعابها من نافذة غرفته فإذا هو مائج وضاء يروح ويغدو رواح السانحات وغدو البارحات ويعجز عن رؤية الجراثيم فيستعين عليها بمنظار يصورها في نظره تصويرا يخيل إليه أنه يكاد يلمسها بيمينه ويعجز عن اكتناه السريرة فلا يجد إلى الوصول إليها سبيلا وقف آدم أمام باب السريرة يوم الشجرة يعالج فتحه فاستعصى عليه ثم وقف بنوه من بعده موقفه فعجزوا عجزه فلج بهم الشوق إليها لجاجا طار بعقولهم وذهب بألبابهم. فتراموا على أقدام المنجمين والعرافين لثما وتقبيلا وابتدروا النصب والتماثيل ركوعا وسجودا وهاموا بزاجرات الطير والضوارب بالحصى هَيَامَ الإبل العطاش بمنازل الماء يطلبون ما وراء السريرة والسريرة كنز مرصود لا تنجع فيه النفثات ولا تجدي معه العزائم وَالرُّقَى إنك لَتَرَى الرجل يتلألأ جبينه تَلَأْلُؤَ الكوكب في جنح ليل المبرد ويفتر ثغره عن الانوار افترار الاكمام عن الازهار فتحسده على نعمته وسعادته وتتمنى ان لو منحك الله ما منحه من هناء ورغد وان بين جنبيه لو تعلم هما يعتلج وقلبا يدب فيه الياس دبيب الاجال في الاعمار وكبدا مقروحه لو عرضها في سوق الهموم والاحزان ما وجد من يبتاعها منه بابخس الاثمان وإنك لا ترى الصديق فيعجبك منه حديثه الحلو وثغره المبتسم ويروقك من ودّه كلفه بك وإعظامه لك وإعجابه بشمائلك ومحاسنك وتشيعه لآرائك ومذاهبك ولو كشف لك من نفسه ما كشف له منها لوددت أن لو استطعت أن تبتاع أقدام السليك بجميع ما تملك يمينك ففررت من وجهه فرارك من وجه الأسود السالخ ووددت بجدع الانف الا يصافح وجهك وجهه من بعدها حتى في جنه النعيم. لولا ما اسدل الله دون السرائر من الحجب لبدلت الارض غير الارض وكان للكون نظام غير هذا النظام وللتاريخ صفحات غير هذه الصفحات. قناه قصص عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. لو علم الجند أنهم لا يحاربون إلا ليضعوا نيشانا في صدر القائد أو جوهرة في تاج الملك وأنهم كثيرا ما يكونون مخدوعين في وقائعهم ومواقفهم بأشراك الوطنية وحبائل الدين لما دالت الدول ولا انتقلت التيجان ولا ضعف ظهر الأرض عن حمل ما فوقه من بني الإنسان ولو علم جهلة المتدينين أن رؤساء الأديان كثيرا ما يشترون عقولهم وأموالهم بالقليل التافه من هذه المدهشات الدينية والأحلام النفسانية ويملاون قلوبهم بالمخاوف والمزعجات ليبيعوهم الأمن والسلامة بثمن غال لضعفت أصوات النواقيس وقصرت قامات المنائر ولهلك أرباب الطيالس والقلان سجوعا وسغبا ولا أصبحت حبات السبح أكسد في سوق الأديان من بعر النوق في سوق الأنعام، ولو علم الإبن أن آباه يحبه لما يرجو من منفعته في شيخوخته، وأنه لا يعجب إلا بنفسه في إعجابه به وثنائه عليه، ولا يفخر إلا بقوة عقله وحسن تدبيره في فخره بذكائه ونبوغه، لضعف صله الود بينه وبينه، ولما كانت بين حلقات الانساب هذه الوشائج وتلك الاواصر، ولو علمت الزوجه ان زوجها يحب منها جسمها اكثر مما يحب نفسها، وانه يتربص بها الدوائر، ويعد ليومها الساعات والايام، لما وثقت بوده ولا اطمأنت لعهده، ولما كان للمنازل سقوف تظل الاسره والمهاد. من كتاب النظرات لمصطفى لطفي المنفلوطي بصوت عبد البارئ الطشاني شاهد ايضا احد هذه الفيديوهات الظاهره امامك على الشاشه